Всім привіт. Зараз маю такі умови, динамічні умови життя, що в основному можу щось записати за кермом, тому, тому це і роблю при кожній можливості. По-перше, допоки я зберуся з зусиллями для того, щоб позаписувати вам нові сторіси, рілси, нові пости, публікації для нового типу знайомства з аккаунтами, тому що відбувається початок, бо була блокада і о, ви про це вже від мене читали, чули, бачили, то о, пройде якийсь час, поки я це зроблю, поки зберуся, поки знову прип... почну розповідати, хто я, що я, насправді о, Можете сміливо заходити на сайт заверуха.ком, де все це є, було і буде, і нікуди не зникало, і не зникне, бо то територія персональної відповідальності і е, е, персональної власності. А от соцмережі це, от, бачите, такий вимір, де ти сьогодні є, завтра тебе немає, тому я не вважаю це катастрофою, але тим не менше це трибуни, це рупори, через які можна транслювати, транслювати до людей важливі речі і, відповідно, це є добре, це є класно. Тож, транслюю. Любі, я працюю щоденно з запитами людей різних характерів, від «Допоможіть знайти загиблих», чи то переконатися, що живі від хвороб, від дітонародження, від проблем з фінансами, ресурсами, здоров'ям, стосунками до таких високих, високих запитів, як то призначення душі, місія, самореалізація і так далі. І в основному так, от так якось цікаво складається, що на запити, по запитах приходять досить часто люди, в резонансі з простором і от хочу поділитися з вами тим що бачу зараз в просторі ну по-перше обов'язково почитайте послухайте подивіться відео про листопад що відбувається в листопаді бо листопад триватиме з точки зору макрокосму до 8 12 це важливо Обов'язково з завтрашнього дня почну планувати нову, нову зустріч з вами. Скоріш за все, це буде в п'ятницю. Приходьте, слідкуйте за ефірами, долучайтеся, бо це прямі включення. І, звичайно, що на цих прямих включеннях відбувається і, і міні-сатсанг. Тобто це потужні цілительні сеанси. І в той же час інформаційна іде е, передача, передача знань. Так от, зараз е, час обнуляє усі залежності, і якщо у душі людини є контракт з вимірами дуже глибокої сили, вимірами залежностей, вимірами вигод, вимірами, які заякорили душу дуже в матерії, в матеріальних прив'язках, то Люди, можна сказати, як мухи мруть. От я зараз спостерігаю миттєві смерті просто потоком і звертаються до мене Клієнти, які задають на цю тему питання, і навіть претензії, такі, от як це так, там класні люди уходять, чи о, якісь випадковості стаються. Ну, у нас взагалі війна, тут не випадкові смерті, то само собою розуміється, але от мова йде зараз про просто о, такий фронт, ніби тил, о, тиловий фронт, де відбувається ну, вмирання поголовне людей, які би ще й жили й жили. Так от іде обнулення в першу чергу всіх контрактів, які пов'язані зі стихією води, зі стихією слова. Це і про владу, це і про залежності від алкоголю, це про різні родові програми, тому що вода — це і кров, в тому числі, це і всі рідини в тілі, які, які в нас є, це і обриви зв'язків, так, такі от, знаєте, коли люди відчувають, що вони як ніби на шпагаті між берегами живуть, між чимось, весь час є відчуття внутрішньої війни, і буває таке, що це в душі є, не, вас не позов язую, позов язую, позов язую. моя машина включила радіо, Іноді відбуваються такі штуки, як відчуття в собі двох різнополярних рівнів свідомості, які знаходяться в конфлікті. Ну, знаєте, можна аналогію провести, як німці з євреями, в тобі же, в твоїй крові, в, твої, в твоїй свідомості. І ти це проживаєш, ти це відчуваєш, ти намагаєшся з цим якось справитися. Справитися можна тільки любов'ю, я вам відразу скажу, вибираючи якийсь із полюсів, справитися не вдасться відвертаючись, втікаючи від цієї задачі, справитись теж не вдасться. Вона із мухи слона виростає, стає просто більше за розмірами і все одно постає перед носом для того, щоб задача людина почала все ж таки працювати. Так от, що я можу порадити вам як алхімік, як цілитель, як енергоінформаціолог? Є певні комплекси роботи через тіло Зі своєю свідомістю Через тіло зі свідомістю, розумієте? Тобто не через тіло з м'язами Не через тіло з розтяжкою Не через тіло з там, вашою осанкою Щоб ви красиві були То все побічні ефекти Зовнішня краса А от насправді через тіло ми зараз контактуємо з духом і дух через наше тіло через матерію контактувати намагається з нами тож вхід там де і вихід відповідно якщо ви вбачаєте і фіксуєте в собі якісь залежності любі працюйте з залежностями очищайте свою свідомість і підсвідомість від усіх контрактів, добровільно. І тоді ви будете потрапляти в простори, де ваша душа проявляється вільно. Де ваша душа проявляється вільно. Ось цього вам бажаю. І силочку на комплекс, який веде до свободи, до волі, від залежностей, обов'язково теж залишаю. До зустрічі! Побачимося в п'ятниці в цілому. Давайте бачитися частіше. Підписуйтесь. Будете бачити оголошення про мої відео частіше теж. Будь